حر منها السنة ألا مناويه لا أحرمني ولا أعطاني خلاني إذا جيتها هكذا ولا قفيتنا دالي هذه سواته معي من مقدام الكنه أما رحمني وعالجني وداواني حسب القوانين لا فضل ولا من بروحي ولا افترقنا وكل الوادع الثاني يرتاح بعد العنا من جرة الونه ولا افترقنا وكل الوادع الثاني ارتاح